Ahoj, dneska ochutnáváme anglické sladkosti. Kája byla minulý týden v Anglii, tak přivezla sladkosti. Tak, jedeme ho rovnou ochutnat, ne? Tak jo. Tak, čím začneme? Já nám, tak začínajte. Tak já začním třeba teď. To jsou uh, ja, jahody s krémem. Jupi. <laughs> <laughs> tak. Tak jedna pro mě. Nám tam přilepily. Tak mám jine. Je to ze zámku. Taky jenom. Kamera taky usí. Tak jo, tak jenom to. Tak, už tu máme dojedený. A teď, jak ti to chutnalo? No bylo to fakt dobrý, asi jako byl tam hodně cítit ten krém, že to bylo krémový. Mm -hmm. Ale jinak to bylo fakt dobrý, klidně bych to sněla celý den. <laughs> Já taky. Akorát teda nejdou moc vyndávat, že se strašně lepějí za začátku. Mm -hmm. to máš pravdu. Mně to chutnalo, i ta jahoda tam byla cítit. Tak co teď? Tak teďka ochutnáme... Něco jiného um, než jahody, prosím. <laughs> Ochutnáme třeba tady to. To, by, to je karamelová tyčinka a jdem mi ochutnat. Ty <tějící> tak na Ne, si už. Mm. Co děláš? Vypadá asi nějak takto, zevnitř. Vidíte tam ten karamala tu čokoládu? Je moc dobrá, chutná to jako Twixka prostě. No je to hodně dobrý. Je tam i v tom taková sušenka. Jako No, jaká je říkala, jako tvýčka. <laughs> no, tak jdem dál. Já bych teď je chtěla ochutnout anglický met. Máme na to spečální ložičky. Nebo to nejsou ložičky. No, to nejsou ložičky. Strčíme to tam? Jo. Trošku. Mhm. Pěkli. Je to klasický met. Jo, chodná to fakt takový obyčejný met, který tady prostě koupíte. Jedna, má hezčí mm. A to je na tomto úžasný. No, takže jako... Tak, um, co dalšího bysme vzali? Mm. Tak um, no vezmeme tě. třeba teďka Tady to. To jsou um, prostě něco podobného jako lentilky, akorát malinký a nechlouklý. Takže to dám od nás, to nejde roztrhnout. Tak. se v ruku. Sakra. To prostě nevíc. Aha, oni jsou velký. Aha. Tady tomu Kája říká malý lentilky. No tak ty malý lentilky jdem teda ochutnat. To no, nejsou lentilky. Nejsou to lentilky. To jsou prostě to zkytlsky. No. Chutná to jak Mhm. Jasně, Ale je to výtečný. Nechutná ti to? Ne. Akorát je to jako hodně sladký, možná. Já mám citron, takže u mě je to spíš kyselé. No Máme hodu. Mm. Nic? No, Máme a ty? Jako co bych k tomu řekla, je to je... hodně sladký, mohlo by to být méně Co bych sladký k tomu řekla? Být. Je to hodně kyselý, mohlo by to být, být méně kyselý. Takže o to co máš, že jo? Já mám citrón, jo. <laughs> mm. a, a, a proti citronové. A oproti citrónovej věcí v Česku, to je teda opravdu kyslé jak citron. Mm. Tak co vybereš dál? Já chci... Tak to. Dairy milk. To je... Um, to by měla být jakože čokoládová tyčinka s oříškama. Aha, tak jdem na to. Tak to otevři. Mysleli by, jak je a jak se leskne. Přímo můj vkus ti řeknu. Tože to nějak normálně. No dobrý, ukáž jak vypadá. A už je zlomená! Uh, je to takováhle sušenka? No spíš čokoláda. Mm. A má v sobě prostě kousky tak, toho. Tak. Tak. Vypadá to asi nějak takhle. Mm. Ve to má prostě oříšky. Mm. Je moc to nechci. Prostě ve to má oříšky a je to prostě obyčejná <těk> tyčka. Máme pojď to chutnat. <těk> pojď do závěru. <laughs> A řekni, jak ti to chutná? Mně to chutná jako čokoláda s oříškama. Trochu víc roztékala, ale čokoláda s oříškama. A ty? Dobrý, je to výborný? A tebe? jak to chutná? Máš ještě? Ne. Tak. Co? <laughs> no nic. Mm. Tak jdeme dál. Je to chudná, jako obyčejná. Prostě jako milka, kdybyste vzali milku. oříškovou milku prostě, kdybyste vzali krátě v tom jsou celý boříšky. No. A jakože já miluju čokoládu, takže mi to úplně nejvíc chutná. Ne, tak je taky. Tak na co tam teďka jo? Teď zkusíme zase něco trošku jiného. Vezmeme tady to. Je to fondán. No. Pro ty to, co neví, co to je, tak to je vlastně taková potahová hmota, třeba na mafíny nebo na něco. Tak ta... to ochutnáme. to uh -huh. Je to prostě takhle obyčejný, nic to v sobě má, nemá, je to prostě. Fut, fut <laughs> Taková jak ty lízátka. Uh -huh. Přesně jako lízátka. Takový ty, prostě karamelový lízátka. Jak je na nich ta krabička a jsou zelený, pamatuješ, ne, jak jsme jako malý jedli. Teď máme, když to polské krabky. No, když to, no. je to strašně dobrý. Jo, díky. Takže to jsme si zase osvěžili v chutě. Je, ja, počkej, co si dejte Tak! Děle něco vám. Teď to. Je to Toffee chips. Uh, Nemůžeš to vyslovovat, ale... Tak nic. <laughs> Mělo by to být uh, karamel a nějaký cereálie v mléčné čokoládě, tak okay. to ochutnáme. <laughs> <Dělaj>. Dobře. <laughs> Dobře. Tak to vypadá jako, hustě. Je to výborný. Tady jsou vlastně sušenky a tady je karamel a celý je to jakoby obalený v čokoládě. Jak ty to chutná, mami? Moc dobrá. Dobrá. Mě to prostě zase hodná jako mm. Nebo ten Lion. Ta Lion. sušenka. Žádný reklam, jo? Tak co teďka, jo? Tak, um, tak teďka jsme měli nějakou sušenku, tak bych zase ochutnala něco trošku jiného. Tak máme tady um, jahodové bonbony. Vypadají teda nějak takto. Kupovala jsi i jiný bonbony než jahodový? Oh, jo, ještě jedne. Tak. A mělo by to být prostě nějaký jahodový bonbony obalený nějak z Mhm. Mm v moučkovém asi předpotom. No. Pak mě si to kouše. Ty co bys k tomu řekla? Když to rozkousnete, tak to v sobě nemá žádnou náplň. Je to s prostě taková jaloďová hmota obalená v cukru. Chutná to jako ty metus. Jáodů. Mentos, já ho dominuji. Je to dobrý, ale zase je to hodně sladký. Mhm, moc. Já předpokládám, že mi tady bude chutnat všechno. Já, já předpokládám, že mi asi nebudou chutnat ty koktejloví bramborky. Mm. Tak kde zase taky dali? K tomu, co budu mm -hmm. Moment prosím, no tak po dlouhém přemýšlení, já teďka moc na té brambuřky, jakoby nevím, nechce se mi teďka do toho. Dělej, ochotnej, máme to, dělej, nám to. Tak já vezmu ty svoje, jo, jsou to stejné, takže jdu tak ochotné Tak to dáme ochotnej. Mám to otevřít. poté výražte na blbý straně. Tém. Na blbý straně. Takže uh, jsou to koktejlový brambůrky, vypadá to prostě jako obyčejný brambůrek. voní oni teda. Nevoní dvakrát hezky. Na ochutnej to. Jo, dělej! Dělej, ochutnej to. Oh, oh. Tak co, jak je to? Kě tak no, jdeme do to. toho. Jsme jenom budou dobrý večer. <laughs> tak je to fakt ty ložíš. Tak ho chyba. Tři, dva. Ne, jedna. Náhnusní. Tady si jde moje. No ještě táta, že jo. Mm. To. Okay. To je. To je mnusný prostě, mm. jak je to sladký, tak jako je to strašně takový... Od brembůrek byste čekali, že budou dobrý slaní, ale tady to jsou sladké bramburky, co mají na sobě sůl a já to nechutím. Jo, je to s cukrem. Oj. no nic, radši Z měnit. Račatovým práškem. Fui. Solí, to je A další má brambora. Je to z brambor a z oleje. Wow. <laughs> no tak nevíraj něco, co by si jakoby. Zde no, takže teďka, aby chudne. to bylo něco, co si myslím, že nám bude hodně chutnat. Mě se to růžový. Na to, na. Jak něco. Teď už <bychom> jsme se nápili. Době <laughs> <laughs> říct. Takže jsem vzala tady to a má to být nějaká sušenka zase obalená v čokoládě, prostě jako všechno, co tady máme. Taky tak to Jako Oni tam moc neměli těch těch, oni Mě tam měli jako hodně věci, které byly i u nás, takže A měla tam i něco, co vůbec nevíme. Jo, to úplně nějaký. Co to, co to sakra je? Ono se to úplně drolí. E, udělat ten otvor větší. Se to... Ne, ale počkej. OK. Mm, mm -hmm. No. Okay. Ne. Co to, co to je? To je prostě rozdlo, rozdrolená čokoláda. Tady to za ostře. Hm. Teď si to dopustu a pak to vyhrím, protože ono to drolí. Ne tolik! <laughs> je vtipný se na ně dívat, abych to řekla. Jde ruku. Ale dnes cénky, proč si tady smějeme takto většinou námelkují. Je to prostě na čokoláda na drolena. Mělá takhle sušence. A mi se zdálo, proč to bylo tak velký. A ona to je prostě jen čokoláda. Je babí, že vybíráme každá ze svých hromádíchápeček. Tak posuneme. Já bych zkusila tohle. Čokoládo to nějaký... zase? Ano. No, tak my tady skovím, s tím čokoládu je to nemá. To by jsou... měla. Takový, já to mám říct, kolečka čokoládový. No, takovýhle čokoládový kolečka prostě. A budem chtělat, že budou slepený. Já taky. Ne, ne, ne, ne. Na. Na. Na. Oh, vzadu to má potisk. Aha, vzadu to má takhle potisky. Ne, chci to zamestřit. Naozřejmě no, to má otisk a je to asi velký jako normální teškot. Ne. Menší trošku. No, ale prostě přiměřeně. Takhle. Mm. <coughs> Měm, to je dobrý. Je to dobrý, pardon. Ne, ještě jedno ti nedáme. <laughs> Až potom. Co? Počkej. My to docáme. Mm. Jako tře, třeba ta čokoláda je dobrá, ale není třeba zase tak dobrá, jako koupíte u nás jako čokoládu. Pro mě za mě si říkěte, co chcete. A podle mě to má oříškový ocas. Mm -hmm. Nemá to v sobě žádné oříšky. Tak jsem asi nějak. Hmm. Asi nějak divná, nebo já nevím. Prostě. Já nevím, tak je to takový. Jako chuť to má takovou divnou, no. Hmm. Takový divný, no. no. <laughs> Ale taková, jako. Taková, já nevím. Najděte naše víno. Jdeme dál. No, takže máme tady pár věcí a protože jsme teďka měli hodně čokolády, tak bych si vzala zase něco, co čokoláda není. A... Něco, co není vůbec s čokoládou. Tak, tak máš to máme tady čokoládovou sušenku. sušenku. sušenku. Ale sušenku. to je jakože sušenka. A v sobě to má krém. A já myslím, že to bude dobrý. A už se nám rozhodl, jsou tam a tři. tři je. Aha, jo, no, takhle. Nesou velké velký ty sušenky. Takže si každá kousne. Mm. Protože nemůžeme to zase potom. Už nebude moc. Já bude to rozdrolený celkem. Já myslím, že to jsou takový ty sušenky jaká kafé. Vypadá to. Aha. Počkej. Máme. No. No prostě to sušenka. Podle mě vůplej dobře. mám to dobrý. Dobře? To chudná jako ty sušenky, ty lotusky, něco podobného. Mm -hmm. mm -mm. Dam. Já budeš dělat hrů. To je jako fakt dobrý. Jako dalšího. Myslím, já jako, čoko, jako čokoládové sušenky nemusím, ale tady to je fakt dobrá. To je výborné. Jako bys, jak bys to zhodnotila, ty? Jedna. Jedna, no, jak bys čísel od jedničky do Dobrý. No prostě výborný, no. Aha. Takže, jako další, já vyberu něco bez čokolády, protože Tady moc čokoládě. Tak, všechno. Tak tady to jsou nějaký um, ovocný, takový bonbony, oblený v cukru. Tak jsem na to zvědavě. Já se bojím, že to bude hodně sladký. Tak to, to bude. že to bude až moc sladký. Oh, tak to vypadá mega dobře třeba. Na, no já si Já jsem chtěla ten čas. <laughs> A teď červený, ja. Takže takhle vypadají. mají různý barvy teda podle toho, co zrovna máte. Mami, ty máš uh, Je to Mám. prostě v Důle cukru obalený želatinový bonbon. A vypadá to dobře. Co bych řekla. Mm. Ale jakoby je to hodně sladký. No. Je to bonbon. Ale je to <laughs> fakt hodně sladký. Mm jako, jako při to má dobrý, že fakt z toho cítíš ten pomeranč. Já Man, ...malinu. Malinu s jahodou s Já jsem chtěla Je to jahodový, ale má to oce s malině. Hmm. Mm -hmm. Jako já čemu bych to jako měla přirovnat. Jak mm. to znáte, když se to pak rozkouše, tak mně to přijde trochu jako takový... Já nevím, jak se to jmenuje. No. Ale přijde mi to, nevím, ty bombóny, co byly asi nějak takhle velký a byl prostě ovocný, ale bez cukru. Jo, ja, právě kdyby tam na tom nebyl ten cukr, tak by to bylo asi lepší, protože, mm. ja, já nevím, bylo by to Moc slaději. No. Ty Haribo bombóny. Mm. Jo. si to provodil. chodná, no. Chceš taky? Dělej. Se nás vidíte. Tak ale já už zas to s čokoládou, protože těch věcí s čokoládou tady máme fakt moc. A já chci dát tady to. Tady to a tady to a tady to na to takže. Způsob. Takže No, takže um, další si vezmeme tady tu sušenku. A měla by to být zase m, prostě sušenka s, s, čo s mléčnou čokoládou a rozinkama. Co mm. <laughs> byste se máme by mělo natočit, to by bylo vtipný. Tak to dám ochutnat. Hm, mm, nebyl ochopnat. by se měla dát tajná kamera. A Já, tam by no. se měla natáčet v zákulisí, ne? O, oh, v tom jsou asi taky rozeníky. Ne, to jsou takhle úplně na kostičky daný. Ale každá si kousne. A v jedné kostičky, máme tady toho hodně, máme. To okay. mm, to jsou fakt rozinky a ta sušenka je úplně na spodu, mm. Ukaž to a dokousni to celý, aby to bylo, ne, ne, ne, nedokousávej to právě. Tady. Popiš to, kde je ta sušenka a kde je všechno. Já se snažím to zaostřit. Je to ostrý? Tady jsou takové ty rozinky a je to celý obalený v čokoládě a tady tohle je ta sušenka. Tak co, jak byste to ohodnotili? Chutná by to jako že hodně. Mně taky. To no, je dobře. Chutná to jako kdybyste si dali prostě sušenku. Ne ne, prostě nějakou sušenku jednákou. No. A k tomu si dali rozinky v čokoládě. je takhle to chutná. Něco jako trbitka a studentská pečeť jednou. Mm. Mm. Tak abychom si dali pauzu od těch sušenek. Tak já vezmu takovýhle čokoládový řez. Tak to je dobrý díl. Tak jako buďte rád, že to není sušenka. Okay. Oh, tak to je trošku rozbrcené. E, omlouváme se za přenášení e, moc velké nehody. Autobus asi hodně drnzal. Má oh. že nedrnzal vůbec. Tak já To padá strašně. A pak to ukážu. Asi že mi to nebude chutnat. Já se bojím, že jo. Ochutnej první. Dobře. Ne, já to jdu ukázat. Ne, je to ukážu. Aló, já jsem to ukázala. Ty jsi ukázala Tomáš. Tak nic. Teď jsem to zkusila. Je to jako by de facto dřez oblanej v čokoládě. A asi v půlce má náplň čokoládovou. Tady je čokoládová náplň? Jo. No. Počkej. Tady je čokoládová náplň. A, tady je ten řez. A je to celý obalený v čokoládě. A drobí to. Hodně to drobí. Ne. Musíš tam dát. Dnes uvidíte. Ty se ukázám. Ne. Ne, já to chci zadělat. Uh -huh. Ne, Elo, ne. <coughs> Elo. <já> <coughs> to neměl video s tou obou. <coughs> je jedno, dej jedno, to sem. Dobrý. Co děláš? Nic. Tak. Co je? <laughs> Teďka, abychom si fakt dali do opravdu. Euh, pauzu od čokolády, od čokolády, tak vezmu buď to tady ty bonbóny, anebo tady ty bonbóny. A ten týk čert váš palíky čertvé, těla zálek. Ne. To je si to ty bonbóny chce tady ty Ono by to vyšlo. Takže si On dáme tady, bonbony. Ano, tady ty o, bombony. Ano, vyšli tady ty jsou ještě nějaký dva druhy. Hm. Já je jsem tam neviděla. Má to teda příchuť živíkačky a vypadá to jako prostě jako guma. To jsou to zná taky klasický, americký. Uh, Ty gumy se kouknou i u nás. To je jedno. Já to přisážu, kdy, když jsem se koukala na Ameriku. Vypadaj prostě takhle. A vypadá to jako ta guma. Prostě má to i takovej tvár. a. Kep, tak rovnou můžeš. Jo, tak já to rozdělám. Poč. Jo, ochutnáš <laughs> to. to. Už jsem za to přepletla, tak to no. musíš dokončit. Toto fakt voní jako žvejkačka. Oh, to voní, jak znáte, takový ty žvejkačky, takový ty dlouhý, uh, trup, uh, jakoby, jak to mám říct, takový ty dlouhý žvejkačky, kde jsou takový malý kůlečky žvejkaček, různý odstíny a jsou hrozně, různě dobrý. Mm. Výborný. Hm, mm. to dobře. Hodně dobré. Mm, no. Jakož vejkačka, tak raději můžete bolet. Máme ti to chutná. Mně to je to strašně chutná, je to fakt dobrý. <laughs> jo, ja, no, není to špatný. Takže za to by to není špatný. Na je to dobrý. A za mě je to výborné. Já jsem řekla, že je to výborné, ale to je jedno. <laughs> to je jedno. Ale mě to něco připomíná. Ty, no, ty orbitky, Ty orbitky, žvíkačky. Ne. Ještě, ty, ty no, jo. Ne, to... A nebo takový ten dlouhý, jako. to jsou ty No a nebo takový to dlouhý, a v tom jsou i těch víc. No. Tak jo? tak okay. teď vybírám já a já chci tenhle zbuket. Prosím, je to poslední. Ne, <laughs> teď. Ne, je? Tak poslední. Aby tak to, to. Takže, chomp. Je to chomp, ale asi dobrý. <laughs> ne, je to trubička no. karamelová. No, jmenuje se to s čokoládou. to se to čamp. Um. Je to karamelová a. trubička s čokoládou. A je to Čokoláda s karamelem. Ano, co jsem řekla? <laughs> tak to rozdělej. Myslím, že bude celkem roztekla, protože já jsem měl úplně na spodu batohu. Mně nejde. Ach, já jsem řekla, že to rozdělám. To si neřekla. Pište do komentářů, jestli to řekla nebo neřekla, že to rozdělá. Protože za mě to vůbec neřekla. mě bolí ruce. <laughs> tak. Oh, z toho úplně vyteklo ten karamel. Uka, já první. To vypadá úplně jako ta... Uka, poč? Um, to ukaž. Jo, ja. To vypadá úplně jako Twixka, akorát bez sušenky. Dobry. A takhle to vypadá. Ty do toho kousně ukaž to vypadá no. jak se do toho. Mama. <laughs> A takhle to vypadá. Vevnitř je karamel, a je tam prostě... Okolo toho čokoláda. Ano. Tak co, jakou to chytná? Karamel a je tam čokoláda. Tak to. No, Takhle. Ok, já to tam dám. Teď ještě něco. se to lepí. Já na hlubu úplně hrozně. Karamel. Ano, no právě. No, zároveňáno. V mm. <tějí> tom pepřo, pady, to je mm. strašně najpříjemný. Tak, až si nám to smudala, tak se vám ozveme. A jsme zpět! No, takže už jsme to dojedli a... Um, bylo to výborný. Bylo to fakt dobrý. A ten karamel se strašně lepí na zuby a, a je však. fakt hodně sladký. Hmm. No, jako většinou karamele je sladký, ale no. fakt je jako hodně sladký. Tak a já nevím, já bych mu dala třeba jako osm z deseti, protože se to lepí na ty zuby a je to hodně sladký, ale jinak je to fakt dobrý. Kdyby to bylo jako školní známka, tak bych tomu dala dvojku. Dvojku. No, dvojku. No, no takže tak a teďka vymírám já. A já si vzít um, buď to tady. A nebo Já bych vzala spíš tady to. Ale ty je pak vezmeš. Ne, já chci tady to. Oh! Poprvé, jsem to uzádla. Takže vezmeme si tadyto. Um, jsou to košíčky, které jsou plněné karamelem. Teda mělo by to být tak. A podle mě v nich je i oříšek. Ne? Ne, to je, dvě, to, je Ta, to, je to je zlatý. To je zlatý. A ono to je takhle natý. Je Vy teori, to, to jsou košíčky. Je to takhle hmm. košíček. A... a košíček. Teď to zaostřím. Já jsem nejde ven a když se do toho kousne, tak... A co se karamel? No. Tam je takhle vevnitř karamel. Jo. Yeah. Mm. My tady nemáme nic jiného než čokoládu a karamel. Ale jak jako bylo tam moc věcí zajímavých na výběr nebylo. Mm. A tady to je jo, food. Čokoláda, karamel. A jí se všichni znají, takže... Co jsme předtím to... měli? Čokoládu, karamel! Máme to fakt dobrý. Ano, a písař to na zubech. Hmm. ale jen trošku. Hmm. Než tato. Hmm, to, mějí, to. Než je to. Jenom. Chomp. Chomp. Než ten chomp. No, na to jsem se třeba těšila fakt hodně. Asi Já jsem se ale, že v tom ještě bude ořešit. Já jsem se nejvíc jako, že těšila na to, protože to vypadalo úplně nádherně a taky to, vypa to jako opravdu vypadá nádherně. Je to mm -hmm. strašně dobrý. Výborný. Mm, je to dobrý ani to není tolik sladký jako ta předchozí tyčenka. Já jsem divná. Mně zase ten ocas mi připadá oříškový. Což celá oříšková. <laughs> mm. Je to fakt dobrý. Dělám mm -hmm. tomu 10 deset z 10. Jedna. Sice jsme to ostatní neznámkovali, ale to je jedna. Mm -mm. Ne, ještě uh, nemůžeš. Tak ještě mám já, já, teďka, čtyři teďka věci. já, jo, teďka já jo. to já ti, já ti. Já ti. Já ti. Já ti. Je to Já ti. Já ti. Já ti. Já ti. Já ti. Já ti. Já ti. jsem ti. tak, já jsem si říkala, že... Jenom jednu vyndej. Jenom vyndela Jo. Je to takováhle... Nemám, spadla. Je to váhle oplatka. A to ty když kousnete? Hej, a já jako co? To bude dobrý. Tak tam je akrát oplatka. Jinak je to bude El bílý čokoládě. To je jogurt ale s čokoládou. No tak to je jogurt. Tak třeba to ty to chutná. Chutná mi to. Jako jogurt oplatka a lesní plody. A Co <laughs> okay. Protože to je oplatka jogurt a lesní plody. Ne, no je to špatný. Je to dobrý. Chutná to jako, já nevím jako, já to znám tu chuť, ale já týka nevím co. Co děláš? No takže, um, já bych tomu dala tak 9 z 10, protože já nevím, ježdé. já jogurt moc jako nemusím. Za mě protože to, to bylo vzýborný, Ale je to fakt dobrý. No tak tájo vybíraj. Ale to je to fakt dobrý. Máme jak bys to odhodnout těla? Jo, jak mamka. Mami. A no, je to dobrý. Už tady máme na výběr jenom ze tří věcí. Ten tí, a já palí, vezmu tajko. Tajko. <laughs> to. Natloukl si nos. <laughs> tajto vezmu. Tak. Pak okay. se vybereme si tajtím cukrem a tajtím. Spěš tajto. Co jsem jenusné? No, já takže... To, já já jsem, to co je úžový. Já jako jsem tady to už někde viděla, ale nikdy jsem to neměla, tak jsem A to prostě to chtěla ochutnat. Jak na internetu, nebo to. Uh, jsou to prostě bombóny. Kostičkový. No, ovocný bombony to jsou. A mají uh, zajímavý nebo jak? Nebo ten obraz. Oni jsou zabalený. Já myslím, že nebudou zabavený. Už to ne, já to ukážu. Tak nic. Mami! Je to zabalení v oranžovým Jak já, já chci ten růžovej. Co, tam je i růžovej. Tam jsou i Jaký tam. chceš? Chci ten nebo pomerančový. Takže, my s mamou budeme mít stejné, jo? Takže uvidíme. Je to bombon. jako prostě klasický. Ten bonbon je, víte, tak víte, víte, jak jsou na tom ty ovocní. Uh, vypadá to jako ten bonbon, mambo. takhle je to zabalený. No, mambo, jestli to znáte a chutná to jako mambo, prostě americká mamba. Tak to nemáš jíst, to tak se nemáš se že to bude zase... Jo, ať, to kaž ještě. Takhle, to vypadá prostě jako bonbon. Ahoj, je tu takovej ten lepivej bonbon, co se prostě nalepí na ty zuby. Mambo. Podívá jako mamba. <tějí> Trošku jiná mamba. <tějí> Jakože je to dobrý, no. Ale zase jako asi sedm z deseti. Deset! Z deseti! Takže A jedna. já vybírám... Počkej, můžu o, e, vybrat to z toho jedno? Já vybírám. To to, protože moja Ne, a sestřička že cukr až konec. Ne, ale u tebe nakonec. Takže já chci tady to tady potom rozdělovat a ukazovat, takže Máš svůl. Řekla si. Než si ty... k ní, a ukáž, to vypadá. Jmenoj si to. CERB. Ne, prv. nečti to, když to ukázala. <laughs> tak <laughs> nic nic nedovolí. Vidíte, jak jsem dopadla. Je to za cukr. A je to vlastně cukr. Chudná to jako, mělo by to jako třešeň. Mhm. Mm mít cukr. No, když jsem to vyhrála v automatu, stejně jako takto. Takže to asi pak neseženete už. Takhle. Hm. Okay. To není dobrý. To je kyselý. Chutná to jako třešení. Mm, yeah. mm. Prostě kyselý cukr. To je tak jako výborný. všem. A já, Mně to moc nebere. Něm. <laughs> yeah. Je to takový divný prostě. Yeah. Není to jako hnusný, ale je to takový to všechno! Dej! Kolik je stálejší vitacit. No, akorát, je méně zdravý než vitacit. To asi... No, jako nevím, no. No, takže tak já bych tomu dala to dala tak třeba 4 z 10. Protože ne. bylo to takový divaný. Deset v nejlepší Asi lepší by bylo, kdyby to bylo, buď to, kdyby to, bylo buď to víc kyselý, anebo méně kyselý, ale tady to je takový hmm. takový napůl. Hmm. Na vlastně nic, já nevím. No, tak si vyberu. Tak, vyber, tak a teďka tady to, máme tady, tady nejlepší tvorky. věc, kterou okay. jste mohli, kterou jsem našla. Je to. Jako třeba, já úplně to miluji, já miluji tak to. Je to turecký med v čokoládě. Je to turecký med a má být v čokoládě prostě. A já miluji turecký med, takže okay, jsem to musela koupit. <tějí> <Je> to <týček>. já <tějí> To vypadá třeba strašně dobře. Karin miluje turecký met, tak co se jinýho dá čekat, že jo? Proto jsem bych chtěla dát až na konec, protože je to strašně zajímavý. Jo, jasně. No, takže vypadá to takhle. Ještě tam máš králička. To není turecký mám. To je želá. To je hnusný. Uka. Okay. Já jsem prosím si turecký protože v překladu to taky je. Želatina v čokoládě. Mídlová želatina v čokoládě. Ach jo, nakonec to nejhorší. Já jsem se na takto tolik těšila třeba. Jako asi nejvíce všeho. Teda eh. až po tady to. Jdem si to. A je to fakt musilý. Tvoj. Ne. To je fakt dusilý. Hej než je to. <laughs> to zlepšu mm. hůd eh. ne. Vybral si špatně. Mm. elo. Musíme to zajít. Hmm. Takže aby, aby jsme to zhodnotili. Tady tomu dávám minus tři z deseti. Protože je fakt hnusný. Ne, tomu dávám nula. Minus 10. z deseti. Je to fakt hnusný, jako. To tady dáme, To si nekupujte. To si nekupujte. A nebo to, co si moje hmm. To fakt není dobrý. Takže, aby jsme to zhodnotili. Takže Ježíš, já jsem se vzala to, co se lepí na zuby. <laughs> <laughs> Takže to, co nám nechutnalo, teďka do předu. Hmm. Ale Kare hm. tam potřebuje dát ten cukr, on jí nechutne. Nebo co ti vlastně? vlastný? Jako takhle. Nechutnalo ti to ne, jako mě chutnalo všechno, ale třeba tady ty čokolády, jako nejvíc, co se shodneme, na čem se shodneme v obě, je tajto. Potom, co nechutnalo mě navíc, bylo tajto. Protože to mě prostě jako čokoláda, je to takový divný. Jako prostě co mě taková napůl čokoláda. Navíc? Co mě nechutnalo navíc? Je tajto. Nic. A potom ještě taj ten cukr, on je takový strašně kyselý i sladký dohromady. Mm. Ochutnáme? Ochutnáme, oh, ano. No mm -mm. a ah, mm. no je celkem jakože v pohodě, ale... Candy Factory. Candy Factory. Jako... No, takže nechutnalo nám to Plus mě nechutnalo ještě tamto. Tam ty čokolády. Nejvíce. No. A jinak, co ti chutnalo nejvíc? co? vám ozvem. Můžu všechno ochutnat znova? Ne, nemůžeš nic ochutnat znova. Tak když se rozhodnu. Jo, ještě ochutnout. tady to mi moc nechutnalo. To bylo takový moc sladký. Mhm. No, ale ne, tak jako vyber si jednu věc, že jo? Ne, ale tak já se dívám, že proto. Je... to je. jo, já nevím, co mě nejvíc chutná. Já vím. No ale tak říkaj. No. Mě nejvíc chutnalo v tohle. Co to je? Uh, to jo. je vlastně ta. Ta sušenka? Jo, je taky. To bylo inádší. Uh, Tady má v sobě takový takový sušenkový kuličky, že? No prostě. Je to je. prostě sušenkový kuličky. Uh, myslím že tam není karamel, že ne? Není. Uh, a jsou obalený v čokoládě a je to tak výborné. Já můžu to ochutnat. Doporučuju všem. To mě chutnalo jako asi nejvíc. To všechno. Tady to rolo, potom tady to, ta nadrobená čokoláda. Aha, my můžeme. Tady vlíc? to. Eh... Tak tím pádem mě ještě hrozně chutnalo Jako tady mě všechno. A tady ten cukr, to je to nejvíc. Jako mě chutnalo všechno, ale mezi tady těma třeba se prostě asi nerozhodnu. No. To bych chutnalo jako fakt všechno strašně moc. Pak mi ještě jako chutnalo tady ty. To bylo jako fakt dobrý. Fakt jako. Nebo ta jorky, arkýta, co to vlastně, jak to vypadalo. Jo. To bylo to s těma boříškama. Děláš si srandu? <tějí> Majko. To vidím. No, takže no. asi tak. Jestli, se vám, jestli jste to dokoukali až sem a ta ochutnávka se vám They líbila... Dejte like, odběr a zvoneček, povinně všichni. No, jestli jste to dokoukali až sem, tak napište, co, co, co byste nejraději ochutnali vy, co pro vás vypadá nejlíp. A nezapomeňte napsat, jestli to říkala, že, o čem jsme se dobavili. Že tajto, to? To dobře? Nebo? Já to říkala, že to je otevře, nebo že to, to neříkala. No no. No nic. Tak ahoj. Ahoj. Můžeš mi vysvětlit, co je tady to. To je bonbon. Směj se, směj se, tak se směj to. Ne, ten můj nemusíš, to je tak dobrý. Jo, ještě jednou já jsem tě, to co No už dočíme. A já Máme neplus, já jsem zrovna chtěla začít. Tak ještě. Ležit. Máme to, musíš bez nebo to bude v pražetýráme svojí kočku. A drž tak. A můžeš hladit klidně a tím i A my ho jsme na růst. Musí být takhle. Díváku, chápeš to? Tak, tak začínáte. Kája! Co dělat? Já myslím, že jsi bez úvodu. Na. Tak kočko, sakra. <těchy> Ahoj, dneska ochutnáváme anglické z <těch> klo. Oh, no, no, no, no. <těch> <těch> <těch> tak ještě jednou. Tak ještě Ne to tam dneska. potom střihem, protože se to otočí.